Jag ska nu gå igenom hur du söker fram, lånar och lyssnar på talböcker med appen Legmus. Jag kommer också visa en del inställningar som kan göra det lättare att läsa och som också gör dina studier lite smidigare. Jag börjar med att klicka på appen. Det jag ser nu är min bokhylla och den är då tom. För att söka fram boken jag vill låna så trycker jag på dem Tre strecken uppe i vänstra hörnet. Och sen trycker jag på sökböcker. Här kan jag då se mina senaste sökningar. Jag söker fram boken jag vill låna. Och får nu fram en eh, resultatlista med olika träffar. Nere i högra hörnet på varje bok så finns det en symbol som visar om det bara är ljud. Då är det den lilla högtalaren. Eller om det är ljud och text. Då är det en bok med en högtalare i. Boken som jag vill låna, skriva för att lära. Den har en bok med en högtalare i. Det betyder att det både är text och tal. Jag klickar på de tre prickarna uppe i högra hörnet och väljer Lägg i bokhyllan. Om jag nu backar genom att trycka på Legimus så ligger boken i min bokhylla. Om jag trycker på de tre prickarna uppe i högra hörnet igen så kan jag till exempel välja att ladda ner boken. Och det kan vara smidigt om jag är uppkopplad mot ett trådlöst nätverk. Så att jag slipper använda min mobildata när jag strömmar boken. Så det är smidigt för dig som inte har så mycket mobildata. Om jag vill läsa boken så klickar jag bara på den. Och nu kan jag trycka på play så börjar boken läsas upp. Olga Düsse, Fröydis Hertzberg och och Glökens Gardhol. Om jag nu går framåt av eller bakåt om med pilarna så hoppar den ganska långt och det tycker inte jag är så smidigt ifall jag råkar missa en mening eller två så jag tänker ställa in att den bara skapar en mening i taget. Då klickar jag på alla nivåer längst ner i vänstra hörnet och nu är det då inställt på alla nivåer. Jag vill istället ha mening. Då om jag trycker på framåtpilen Denna bok är fram Olaga sprin så hoppar uppläsningen bara en mening i taget. Men jag vill göra några fler inställningar. Så jag trycker på pilen eh, prickarna högst upp i högra hörnet och så klickar jag på inställningar. Många tycker att det är lättare att läsa text på skärm om det inverterar allt. Alltså vit text på svart bakgrund. Så det väljer jag. Här skulle jag också kunna välja ett typsnitt som passar för dig med dyslexi. Då klickar jag på typsnitt och sen kan jag välja Open dyslexic. Som gör att det är lättare att följa med i texten om du har dyslexi. Som ni ser är nu texten inverterad, alltså vit på svart bakgrund. För de flesta som lyssnar på talböcker så går eh, texten för långsamt för att du ska kunna hålla uppe koncentrationen under en längre tid. Men det går att ändra på. Så klicka på hastighetsmätaren som är högst upp på skärmen till höger om titeln. Nu är den inställd på 100%. Jag väljer 120. Eh, vi kan prova att lyssna lite. Eller överföring bevis. Talboken har 223 sidor och Där kan du lätt och smidigt eh, eh, ändra tillbaka eller höja ytterligare så att du kan hitta någonting som passar dig. Det tar ofta en liten stund innan du har vant dig vid den högre hastigheten. Så ge det ett tag innan du byter till något snabbare eller lättare. Så din hjärna och dina öron hänger med ordentligt. Genom att trycka på de tre prickarna uppe i högra hörnet så kan jag göra fler saker. Jag kan till exempel lägga till ett bokmärke om det är ett speciellt intressant avsnitt som jag behöver komma ihåg. Här kan jag skriva en liten beskrivning eller också prata in beskrivningen. Det här bokmärket sparar sedan bara i min telefon, det är inte kopplat till mitt Legimus-konto. Upp i högra hörnet kan jag även söka i texten. Om jag då söker på ett begrepp som är vanligt förekommande så kan ni se här att den söker även i längre ord. Jag får till exempel fram facktexter trots att jag bara söker på text. Så det är ett smidigt sätt för att hitta begrepp som du tycker är relevanta för dina studier. Uppe i högra hörnet så finns även insomningsläge. Det betyder att appen stänger av sin uppläsning automatiskt efter en viss tid. 30 minuter brukar vara tiden som många orkar hålla koncentrationen uppe, sen behöver man en paus. Så jag ställer in 30 minuter och då när jag lyssnar på boken sen så kommer den stänga av sig efter en halvtimme. Då är det dags att ta en liten paus så jag orkar läsa igen. Ett bra sätt att få koll på vilken bok det är som du läser och på vilket sätt den är relevant på för dina studier så att du kommer ihåg den lite bättre är att titta på innehållsförteckningen. Den hittar du mellan hastighetsmätaren och de tre prickarna uppe i högra hörnet, det är tre prickar med tre streck bredvid. klicka på den och här kan jag se de olika kapitlerna. Jag kan också klicka mig fram till ett specifikt kapitel som är relevant för mig. Men att gå igenom det här kan vara ett bra sätt att få en bild av vad boken jag ska läsa handlar om. Det var allt som jag tänkte visa om Legimus. Om du har fler frågor så får du gärna kontakta oss på biblioteket så berättar vi mer och bokar in en visning för dig.